بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين وفي الاخير وفي الأخرين وصلي عليه وسلم بالملئ الاعلى الى يوم الدين. انا السيد النقبة بوزيد ابن ابن ابن النقبة ابراهيم ساكن بولايه أغواب ببلديه الغيشه، اشهد اني اسلمت كتاب القران الكريم بطريقه براي واشكر السيد خالد التومي على هذه الهدية جزيل الشكر بكتاب القرآن الكريم بارك الله بك وفي أهلك وفي مالك ورزقك راجيا من المولى أن يرزقك أن يرزقه البطانة الصالحة وأن, وأن يرزقك الذرية الصالحة، اللهم احفظه، اللهم واحفظ زوجته، وابنه، لواء اللهم فرج كر كر كربه، وأزل همه، وارزقه العافية والصحة. وارزقه عيشه طيبه منية وأكثر في ماله واستر عيوبه واغفر ذنوبه إنك أنت الغفور الرحيم اللهم ثبت أقدامه واحمي أهله وبيته من كل بلاء واجزي عمله اللهم اجعله اللهم اجعله مفاتح للخير ومغالق للشر وفي الأخير نرجو من سيادتك أن تلبي أن أن تلبي طلبنا أن تلبي دعوتنا من, من الوالدين الكريمين بمناسبة عودتهما من البقاع المقدسة والعاقبة لك أنت وأهلك ونتمنى هذه الرسالة أن تنال إعجابكم بإمضاء بوزيد النخبة وشكرا وفي الأخير أتصل برقمي 0659 0729 وشكرا